hontan ikasiko dugu nola trazatzen elipse batetiko lerro ukitzaia e, bere inguruko puntu batetik. Horretarako jakin behar dugu, ukitzaia badela puntu horretaraino jo dien bi erradiofokalen erdikaria. Puntutik L punturaino eta beste fokotik F' puntutik L puntu Orain trazatuko dut bi erradio fokalen erdikaria. Horretarako, arku arbitrario bat trazatuko ditu eta bi erradio fokaletan lortzen ditugu bi puntu, eme eta n. Bi puntu horietatik trazatuko ditut bi arku arbitrario nahi dudan radioarekin baina hori bai bien artean neurri berberakoa. Bi arkuen arteko elkarpunuan K puntua lortzen dut K erdikarian egongo da, beraz ukitzailerena ere izango da. lortzen baldin baditut K eta L puntua hor badaukat. E, elipsearekiko ukitzailea L puntutik. Gogoratu badagola beste erdikari bat da e, erradio fokalek osatzen duten beste e, angeloena hemen eta trazatzen baldin badet bere erdikaria beste lerro bat lortzen dut lerro hori ukitzailearekiko elkartzuta izango da, eta e, badu izen berezi bat e, lerro horri deritzogu normala, elipsarekiko normala. Hemen badugu normala azatua, hemen izenarekin, eta ukitzaileak eta normalak osatzen dute larogeita graduko angelua.